my la, love. La. <laughs> I'm is I'm وفوق <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> حق يا سند الكبير المكي ذيا عند دماء والزجاج في تك تك ان اذا بعض من عند الرقم حجز على الاقسام الخاصه او ال لا لا لا لا لا لا لا خير خير وليح <تصفيق> شكناه ويخلع عنه يا خير لا بناه يا لنه الخاسر وكواسيه الناس الخاسر ويناه يا رادي اللي هتنه قلناه ما هتنه قلناه يقول لنه قلناه ليح تسلو وحدك بالله ما كنتك لا حد لاني باب شفت وعينيك ابليس وشاط الحدود وهيك والله تنقاط شامي بشيلي توريني بطيك وش شفت عليك شندور بك وش شايلي بك وريني نعنب عمري من الغني عليك زوين الشيلي بك شندور وش شفت عليك توريني بطيك that bad. Yeah, look at that. الجام الجام الجام الريم الريم من جاعات الثانيه الريم الريم من جاعات الثانيه الريم الريم من جاعات الثانيه الريم الريم كله برضو من قال كأنك الله على. اه من الجمري؟ فقالوا من الماء لا يسقي من يشتقي وقلت تعالوا لا يستعمل ما من نهرين وقالوا من يد النار قلت مدامعين موسيقى <تصفيق> <تصفيق> أجيبوا علي علي أجيبوا يا دمعة أجيبوا دمعة أجيبوا يا دمعة أجيبوا يا دمعة أحمد غير من تنصبوه شد في طرف الحسر لك ثاني المجاري تسلد حرطاني مغضور ظاني يد يمشي بعد شد غدهم وغده الحرطاني آمس عند الكركار يا ولينا خطار قالوا عن الحمار. أهل عاد وبقيل وعلم بها بكار وشعدها ويل ولا حسيت بالاخبار الليل العاد الليل ما المعبود وعدت لهم تقبيل عنهم بقيل نعود قيلت اليوم وليل بقيل لمسروق ما ينشا ولا ينحك لا ولا لا ولا لا, ولا لا قلت لا قلت اللي قلت تحت لا العام حج بيت الله الحرام ورجعوا لله القسام الحجاج حسن التمام يسوء حتى على الأيام من سن القراه وانتي تامل ماقربهم لآخر الخيان حجيت كلام عم على بعد حر ما يخطر زاد بقدره عاد بقدره على متى كثنتين اللي سلت شوقة عاملين اللي قدره كان متين قد ما صدره والقدر جمعه معزومين هاله ريد على صدره يا إبناء في الحي سبحان من عملي الأول كان الكان استلان السدر شعران وعيني بالدمعه اجرو يا بنت اهل الدين واهل الزمان أهل <تصفيق> دايم قولان بلا شهدان عندك سبحان الله وان عن كل كلام قايبان سبحان الله وذاك الراس وانا ما لا يغلق ولا سبحان الله على سبحان الله انت سبحان الله انت سبحان الله جلا يشوه والله لا حد من يضل عايش بقشاي نادي لين يضل على حاله الحيوان وقام بطلب العمل في <تصفيق> الغرفه والمساء في الغرفه إلى بعده الخيام اللي عنده عرام حدّ عليه الكلام الخاسر عم العليل من هاد الأيام هذا زيك وهيديك ياك ما نخبطهم، ان يا الله الناس is it going to be ارشد ارشد ارشد ارشد ارشد ارشد ارشد ارشد ارشد ارشد ارشد ارشد ارشد ارشد ارشد ارشد ارشد معمول ارشد ارشد ارشد دايما ونغني ما نغني اهو اهو اهو اهو لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا اهو اغلبها يا ولد هل ايوه Thank <laughs> you. آه ما شرحتوش وقلام <تصفيق> طالع ينطلع، إلا تولوا في قلام تولي وثم غاتوا عليها اللام تقولوا عليها عن الناس وقولوا عنه عن لا من السبع بقى هي هي ويا Thank <laughs> you. يا ريتني يا